كثرة انتشار الفواحش والجرائم الأخلاقية التي لا يقبلها دين ولا عقل بين الناس ورب العالمين يقول في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والقرآن العظيم والسنة المطهرة فيها من التحذير والترهيب والتوعد والزجر والانكار إلى غير ذلك من وسائل المنع والصد والحماية، حماية الأنفس وحماية العقول وحماية القلوب من التلوث بأمثال هؤلاء هذه الفواحش وهذه المنكرات الخبيثة، من ذلك قول رب العالمين: في كتابه الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال رب العالمين ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رب العالمين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر ورب العالمين يقول في كتابه الكريم وما قوم لوط منكم ببعيد وفي ذلك يقول رب العالمين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى غير ذلك من الآيات التي ترهب العباد من مجرد الاقتراب من هذه الفواحش المغلظة واسمعوا ما يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا مما يبين لنا أن هذه الأمراض وهذه الأوبئة لم يجعلها الله تبارك وتعالى في أمثال هذه في مثل هذا الوقت لمجرد الابتلاء وإنما هو بلاء من الله تبارك وتعالى وتمحيص حتى يخلص الله رب العالمين من بين الصالحين الخبيثين حتى يخلص الله رب العالمين الصالحين والصالحات من الخبيثين والخبيثات وحتى يطهر الله تبارك وتعالى الارض من امثال هؤلاء المجاهرين بالفواحش هنا وهناك ومهما يكن فقد صان الاسلام اهله من الوقوع في هذه المنكرات الخبيثه من خلال فتح باب الزواج الشرعي وترغيبهم وحثهم عليه وذلك ينظم علاقه الرجل بالمراه تبعا لفطره الله التي فطر الناس عليها من ميول كل طرف منهما للاخر ميولا عاطفيا وميولا جنسيا كما شاء الله تبارك وتعالى فبالزواج تصان الفتاه ويصان الشاب وبالزواج تُحفظ الأسر والمجتمعات من وباء انتشار الفواحش والعلاقات غير الشرعية. وكذلك بالزواج يُسد بل تُسد الذرائع التي تقود الشباب والفتيات إلى ارتكاب أمثال هذه الفواحش التي نسمع عنها صباح مساء. الا ان المجرمين من دعاه الاباحيه والمتعه والشذوذ والتحرر الجنسي والانحلال الاخلاقي اعلنوا بكل وقاحه وفجور منذ ازمنه بعيده اعلنوا الحرب على هذه الشعيره العظيمه شعيره النكاح وشعيره الزواج لاننا نعلم يا عباد الله ان الله رب العالمين خلقنا من ذكر وانثى وجعل الله تبارك وتعالى التزاوج يكون بين الذكر والانثى والله تبارك وتعالى جعل من كل شيء زوجين وهذه ستره الله التي سطر عليها الخلق لا تبديل لخلق الله وبالزواج كما عرفتم يكون تكوين الاسره تتكون من الزوج والزوجة ثم يكون تبعا الأولاد وعندما تكون هذه الأسرة مستقيمة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ماشية على المنهاج الأحمد مجتنبة للفواحش والكبائر والخطايا والسيئات وقية بيتها بيت الزوجية وواقية واقيةً نفسها من الوقوع أو الاقتراب أو السماع للفواحش وغير ذلك عندئذ يكون المجتمع قويا بعيدا كل البعد عن تزيين الشيطان وبعيدا كل البعد عن مداخل الشيطان لإفساد هذه البيوت وهذه الأسر شياطين الإنس والجن ممن يحسدون المسلمين والمسلمات على ما هم عليه من نعمة الإسلام سخروا أنفسهم وأموالهم وجهودهم وأتباعهم سخروها في إفساد عقول وقلوب الشباب والفتيات تلوث العقول بالشهوات بالشبهات تلوث القلوب بالشهوات بالشبهات عندئذ يكون الفساد عن قريب وعندما يفسد الشباب والفتيات فمن أي شيء يتكون المجتمع وعندما ننظر إلى مثل هذا المجتمع كيف يكون تقييمنا لهذا المجتمع إذا كان فيه شباب فاسدون وفتيات فاسدات عندئذ يكون الضعف وتكون الخيبه ويكون البعد عن الله تبارك وتعالى ونزول السخط الالهي والغضب الرباني الغرب الكافر يعمل عملا دؤوبا بالليل والنهار مروجا لفكره اقامه العلاقات المحرمه الجنسيه بين الشباب والفتيات وهذا امر ملموس ومسموع ومرئي صباح مساء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الاعلام الهابطه الى غير ذلك مما لا يشعر به او يشعر به اولياء الامور والاباء والامهات عندما نرى الفتاه قد انحرفت اخلاقيه وصارت إلى ما صارت إليه من فاحشة الذن وعندما نرى الشاب قد صار إلى ما صار إليه من إدمان المخدرات، وتسليم نفسه للفاحشة، وارتكاب الأعمال الإجرامية المخلة بالشرف والأخلاق، عندما نرى ذلك كذلك فإننا نرجع ذلك إلى الغرب من ناحية وكذلك نرجع ذلك إلى الفساد والإهمال في تربية الأبناء والبنات. فالغرب الكافر يفرح غاية الفرح عندما تكثر الفواحش في المجتمعات الإسلامية هم يعيشون حالة بهيمية معروفة معلومة لدى الجميع تجامع الرجل الرجل وتجامع المرأة المرأة في لواط مستشر فيهم وفي سحاق مستشر فيهم الزنا يكثر صباح مساء فيما بينهم ويجاهرون بذلك المجاهره العلنيه بلا خوف وبلا رقيب وبلا عدل ثم انهم لم ينتهي فرحهم ومجاهرتهم واستحلالهم لذلك حتى نقلوا ذلك بالوسائل المعروفة المعلومة لدى الجميع من خلال برامج التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ينقلون ذلك إلى الشباب والفتيات وعندما ننظر إلى أحوال هؤلاء الشباب وأحوال هذه الفتيات فإننا نرى عندهم ضعفا في الدين نرى الشاب من النادر أن يدخل مثل هذا المسجد للصلاة لصلاة الفريضة لصلاة الجمعة أو الجماعة، من النادر أن نرى شبابًا بيننا يا عباد الله، وإنما نراهم عاكفين الليل والنهار ساهرين الليل في مشاهدة الأفلام الإباحية، وفي النظر إلى العورات والصور المحرمة. ثم بعد ذلك يصبحون في حالة من الحمق وفي حالة من السفه وفي حالة من ضعف الشخصية وفي حالة من الخمول والكسل ولا يعملوا ويعيشون عالة على آبائهم وأمهاتهم وعندما يفتش الآباء والأمهات عن الحال الذي وصل إليه أبناؤهم من عذوفهم عن الزواج نجد هذه الوسائل المحرمة التي فيها تقضى الشهوات المحرم نراهم بلا مسؤوليه، لأنهم يرون الحرام فيه الكفاية الجنسية، وفيه تحقيق الرغبة، وفيه تحقيق المتعة واللذة. وما دام الآباء والأمهات على هذه الحال، بلا نكير، وبلا ترهيب، وبلا زجر، وبلا توعية وتثقيف، يفصل هؤلاء الشباب إلى أبعد ما يمكننا أن نتصور وكذلك عندما مر الفتيات تغلق حجرتها عليها عاكفه على أمثال هذه المواقع الإباحي تخاطب عمرا وتخاطب زيدا بالكلام الفاحش وبالألفاظ المخلة وبإخراج الصور العالية من أجل تحقيق الرغبة الجنسية من ناحية ومن اجل التتسب بالمال من هذه الوسائل الممقوطة الخبيثه وعندما يفتش في احوال هؤلاء الفتيات لنبحث كيف وصلوا الى ما وصلوا اليه نجد انهم ما وصلوا الى ذلك الا بسبب الحياه المرفهه كما نقول وترك الحبل على الغارب كما نقول وانها لتمضي الاوقات المضيّعة فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليه تصهر الليل في مشاهدة أمثال هذه الفواحش وتصهر الليل في مشاهدة الصور العارية وكيف يكون الرجل مع امراته عند العلاقة الزوجية وعندئذ يحصل في القلوب من الفساد ما الله تبارك وتعالى به عليه وعندما نقرأ. في الكتب المخصصة لعلاج الأمراض الجنسية فإننا نسمع عن سرعة القذف الخاص بالرجل ونسمع عن البرود الجنسي عند المرأة وعندما نفتش عن الأسباب التي أدت إلى عدم رغبة كل منهما في الآخر نجد وراء ذلك الإنترنت ونجد وراء ذلك العكوف بالليل والنهار على المشاهدة وعلى السماع وعلى القراءه وعلى العكوف على امثال هذه المواقع المفسد ومهما يكن فالزواج الشرعي يحفظ المجتمع من الانحلال الاخلاقي والعلاقات غير الشرعيه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي ومن ابشع ما سمعناه مؤخرا الترويج الاعلامي الغربي في النوادي والمجتمعات لفكره الشذوذ الجنسي وما يسمى بزواج المثليين وهو زواج الجنس الواحد بحيث يجامع الرجل الرجل في الدور وهذه الفاحشه لم تكن معروفه الا في قوم لوط النبي المكرم المرسل من رب العالمين الذي ارسله الله رب العالمين الى قومه وفيهم ما فيهم من الكفر والفجور والخسه والنذاله والوقاحه ما الله تبارك وتعالى به عليه وخاطبهم خطاب النبي ووفى النصيحه لهم الا انهم وهذا دأب الأعادي مع الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله أخرجوهم من قريتكم يريدون نفيه ويريدونه ويريدون إخراجه من هذه البلدة التي أرسله الله تبارك وتعالى إليه فخاطبهم الخطاب له رب العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فقال رب العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الله تبارك وتعالى أشد العقاب. القذف بالحجارة والخسف والتنكيل والتعذيب إلى غير ذلك من ألوان الهلاك التي يستحقونه حتى قال العلماء الربانيون لم تهلك أمة بمثل ما هلكت أمة قوم لوط لأن العلماء يقولون إن عقوبة اللواط أشد عقوبة من الزنا وارتكاب الفحش قال رب العالمين فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأنثرنا عليها حجارة من سجيل منظور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في اللواط من المفاسد ما يفوق الحسر والتعداد. وعندما نرى ذلك يُفعل و يبرز من خلال الافلام الهابطه فهذا ترويج لهذه الفاحشه وهذا من باب العذاب المعجل من رب العالمين لامثال هؤلاء المجاهلين فالشخص الذي يقوم بدور الذكر ويفعل الفاحشه يسمى موجب والشخص الذي يقوم بدور الانثى ويفعل به الفاحشه يسمى س. وهذا مكتوب ومقروء في مواقع الشات التي يدخل فيها كل من هب ودب، يدخل فيها قاتلا لوقته، رجل فارغ وامرأة فارغة من طاعة من الإقبال على رب العالم، فيضيعون أوقاتهم في أبغض الفواحش وأحب الأمور إلى الشيطان الرجيم. يقتلون أوقاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكتابة في الشات هذا يكتب وهذه تكتب والكل يخرج شهوته في سبيل ما علق بذهنه وتعلق قلبه به وعندما يشاهد الرجل الصور العارية الخليعة فعندئذ تكون الرغبة الجنسية عنده جامحة ويحصل عنده من الاثاره ما الله تبارك وتعالى به عليه وكذلك يكون ذلك عند المرء ويعلو به الشيطان الى الاصفاف والى الفجور والى المنكر الفظيع عندما يشاهد كل منهما الاخر على حاله من العري وعلى حاله من الخلا وعلى حاله من التعري وقد ذكر الله تبارك وتعالى في عشر سور العقوبه لقوم نوح وذكر الله تبارك وتعالى الترهيب والتنكيل بهم في عشر سور من القران العظيم وورد في السنه العظيمه ما يرضع امثال هؤلاء عن الوقوع في مثل هذه الفاحشه من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم فقال صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وهذا من عظيم العقوبة لمن يفعل ذلك ويفعل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال حتى قال الفضيل بن عياض رحمه الله لو ان لوطيا يعني رجل عمل بعمل قوم لوط اغتسل بكل قطره من السماء لقي الله غير طائر فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوعد الذين يفعلون هذه الفاحشه الخبيثه العظيمه المغلظه ورب العالمين يبين لنا في كتابه خطوره الاقبال على مثل هذه الفاحشه انهم كانوا إنهم قوم سوء فاسقين وبين رب العالمين انهم مجرم وانهم فاسقون وهذا يبين لنا ان هذه الكبيره من اشد الكبائر عقوبه عند الله رب العالمين حتى اجمع الصحابه على قتل مرتكب هذه الكبيره ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن القيم، حتى قال العلماء: ليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين فاحشة الزنا واللواء، لما فيهما من تبعيد القلب من الله، فإنهما أعظم الخبائث عند الله تبارك وتعالى، وعندما ننظر إلى أضرار الإباحية، وأضرار الانحلال الأخلاقي، وأضرار الشذوذ الجنسي والتحرر والخلاعة وغير ذلك من الو... من الأمور التي تفسد الشباب والفتيات نجد الأضرار كبيرة وكثيرة من ذلك قلة الأدب ومن ذلك قلة الحياة ومن ذلك سوء الأخلاق ومن ذلك انتكاس الفطرة وضعف الإرادة والجبن وقلة الشهامة ومن ذلك محو البركه وانزال العقوبه وانتشار الفوضى وتفكك الاسر والمجتمعات وانتشار الاوبئه والامراض ومن ناحيه اخرى القلق والخوف والتوتر النفسي والانطواء والعصبيه وكثره الوساوس والاوهام وكذلك الاضرار الصحيه العظيمه التي تصيب الجسد كل وتصيب الاعضاء المتسببه والاعضاء الممارسه لهذه الفاحشه، ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه، والقرح والالتهابات، والزهري، والتهاب الكبد الفيروسي، والسيلان والهربس والإيدز، إلى غير ذلك من الأمور، والإصابة كذلك بالحمى التيفودية والديستوناريا، وغير ذلك من الأمراض العظيمة، فنسأل الله رب العالمين. أن يطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من هؤلاء المجاهرين بهذه الفاحشة العظيم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإلى شبابنا وفتياتنا الذين قد وقع منهم ما وقع من الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونالهم ما نالهم مما نال الكثير من ضعاف القلوب وضعاف الدين من الفرجة والتسلي والمشاهدة والاستمتاع إلى غير ذلك الله تبارك وتعالى يبين لنا أنه يحب التواب فالتوبة النصوح هي أعظم باب من أبواب التخلص من الإباحية والتحرر والانحلال والتبرج والسفر فينبغي علينا عباد الله أن نشجع أبناءنا وفتياتنا على التوبة إلى الله تبارك وتعالى من اقتراف هذه المعصية الكبيرة. وكذلك ينبغي علينا ان نحفظ فروجنا على الشباب والفتيات ان يحفظوا فروجهم قال رب العالمين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادل وفي صحيح الامام مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد وهذا فيه تحذير عظيم من اتيان المراه المراه فيما يسمى بالسحاب فاننا نسمع ان كثيرا من الفتيات عندها من البرود وعندها من الوقاحه وعندها من البعد عن منهاج الله تبارك وتعالى والفترة السوية نسمع أنهم يقضون أوقاتهم في هذه المعصية وفي هذه الفاحشة. المرأة تفضي إلى المرأة تشاهد المرأة في حالة من العره وتفعل بها ما تفعل من الملامسة والملايمة وغير ذلك من الأمور التي ان فتشنا عن يعني اسبابها نجد كما سمعتم وعرفتم ان الاباء والامهات قد اهملوا ابناءهم وفتياتهم منذ الصغر حتى ال ما ال الامر من الفساد في الدين والخلق ثم ان من الامور كذلك التي يتقي بها الشباب والفتيات العقوف على هذه الوسائل المنكره حفظ البصر تغض البصر وعدم إصلاق البصر في مشاهدة العورات والنساء الخليعات الأجنبيات لهو أكبر باب من أبواب ترك هذا المنكر قال رب العالمين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال رب العالمين فقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك الصحبة ينبغي أن تكون الصحبة صحبة صالح فإننا ما رأينا عمرا أو زيدا وما رأينا فلامة أو فلامة تفعل ذلك أو يفعل ذلك أو يدمن أمثال هذه المواقع الإباحية إلا بسبب رفقاء السوء ويلساء السوء الذين يحرضون على قضاء الشهوة في الأمور المحرمه وإتقان العلاقات غير الشرعية فإننا نرى الزهد الكبير في الاقبال على الحلال والكسب الحلال والاقبال على رب العالمين بالطاعات واجتناب السيئات والمعروف ثم ان كذلك من الامور ان يتصبر الشباب والفتيات فانه من يتصبر يصبره الله فكل منهما يسال رب العالمين ان يرزقه الصبر على شهوته فان العبد اذا صبر على شهوته وقاه الله تبارك وتعالى حر جهنم وأنعم الله تبارك وتعالى عليه مما يكون في الجنة من الحور العين ويسر له الأسباب التي تؤدي به إلى الزواج وكذلك مجاهده النفس كل منا ينبغي عليه أن يلوم نفسه حال تفريطه وحال تقصيره بين يدي رب العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سملا ثم إن العبد إذا عرف أن الله يرى وأن الله تبارك وتعالى رقيب عليه وأن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يرى عباده في المواطن التي نهاهم عليها عندئذ يكون في غاية من العبودية وفي غاية من القرب من رب العالمين من منا يتمنى لولده أو ابنته أن تموت موتة السوء عند ارتكاب أمثال هذه الفاحشة وقد رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي الرجل عندما يشاهد ذلك يأتيه ملك الموت لم يسوف ولم يؤجل موتته وإنما أخذه أخذة عاجلة وأخذه حتى إذا أخذه الله تبارك وتعالى لم يم يمل فاجاه الموت وهو على حالة من الحالات السيئة سواء كان ذلك للرجل والمر فمن منا يتمنى لولده أو ابنته أن تكون خاتمتها خاتمة سوء وراء أبنائكم وراقبوا وسائل التواصل الاجتماعي التي يكونون عليها ما بين مشاهدة وقراءة ومتابعة حتى يسلم الله تبارك وتعالى بيوتكم وحتى يسلم أبناؤكم وفتياتكم من الإقبال مجرد الإقبال أو القرب مجرد القرب من هذه الأمور التي تهدم البيوت وتهدم الأفراد وتهدم المجتمع. ثم إن الشاب والشاب إذا كان عندهما من المثيرات الجنسية التي تشجعهما على ارتكاب هذه الأمور فينبغي عليهما أن يبتعدا عن هذه الوسائل التي تشجع على الإباحية والخلاعة وغير ذلك كسماع الأغاني الهابطة وكذلك الاختلاط وكذلك مشاهدة هذه الأفلام المنقوطة ثم إن كذلك من الأمور التي ينبغي علينا ان نشجع ابناءنا وفتياتنا عليها تقويه الاراده واستغلال الاوقات فيما ينفع الشاب اذا كانت عنده قوه فينبغي عليه ان يستعملها فيما ينفعه في دينه ودنياه والفتاه كذلك اذا كانت عندها من القوه وكانت عندها من الشهوه وكان عندها مما يعلمه الله تبارك وتعالى من انفسهم فينبغي للأمهات أن يكون لها دور كبير في رعاية البنات، بتأهيلهن، بتثقيفهن، بمتابعتهن، بالرقابة عليهن، حتى لا تفسد الفتيات، وحتى لا نرى ما نراه من كثرة الاغتصاب والتحرش، وكثرة الإقبال على الزنا والوسائل المفضية إلى الزنا. فنسأل الله رب العالمين. أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا عليه وان يهدي العصاه من المسلمين والمسلمات وان يتوب علينا اجمعين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امره، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقوى وذكها انت خير من ذكي. انت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، جنبنا مضلات الفتن جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظ شبابنا وفتياتنا اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و...